הסרטון הזה ינסה להסביר איך שני חלבונים יכולים לפעול אחד עם השני ויחד עם ATP, כדי ליצור תנועה מחנית. אנחנו רוצים להסביר את זה, קודם כל, כי זה קורה גם מחוץ לתא אבל גם משום שזה הולך להיות הסרטון הראשון בעצם, שיראה באמת איך שריר עובד. ואז נראה איך העצבים באמת מעוררים את השרירים לפעול. הסרטון הזה יהיה הבסיס לכל הנעל. מה שעשינו כאן היה להעתיק ולהדביק שתי תמונות של חלבונים מויקיפדיה. זהו מיוזין. בעצם זה מיוזין שתיים, כי למעשה ישנם שני גדילים של חלבון מיוזין. הם מפוטלים אחד סביב השני. אתם רואים שזה חלבון אנזים שנראה מאוד מורכב, ללא כאשר איך אתם רוצים לדבר עליו. נגיד לכם מדוע הוא נקרא אנזים? זה בגלל שהוא למעשה ל-ATP, להפוך ל-ADP ולקבוצת זרחן אחת. לכן קוראים ATPase. הוא קבוצה של האנזימים ATPase. וכאן זה האקטין. בסרטון הזה אנחנו נעודים לראות איך מיוזין משתמש באטיפי כדי לנוע קדימה. אפשר כמעט לראות זאת כאילו זה חבל של אקטין, וזה מה שיוצר אנרגיה מכנית. אז נצייר את זה. נצייר את זה על תמונת האקטין שכאן. נניח שיש לנו כאן אחד מהרשים של המיוזין. כשאנחנו ראש המיוזין, אז זה כאן, הוא אחד מראשי המיוזין והוא מחובר עליו, הוא משולב בתוכו וארוג סביבו. זה הראש האחר והוא מתפתל בצורה הזו. אנחנו נניח שאנחנו עוסקים כרגע רק באחד מראשי המיוזין, ונראה שהוא נמצא במצב הזה, נראה כמה טוב נוכל לצייר אותו. נגיד שהוא מתחיל במצב שנראה כמו זה, ואז ישנו מין חלק של זנב כזה שמתחבר למבנה אחר, שעליו אנחנו נדבר ביתר פירוט, אבל כאן זהו ראש המיוזין שלנו, וזו היא נקודת התחלת שלו, כלומר הוא לא עושה כלום. טוב, אז ATP יכול להגיע, הוא להתקשר אל ראש המיוזין הזה, האנזים הזה, החלבון הזה, האנזים atps הזה, אז בואו נצייר כאן קצת ATP. אז atp הזה מגיע ונקשר אל החבר הזה כאן, נגיד שהוא לא יהיה גדול יחסית לחלבון, אבל זה רק כדי לתת לכם מושג. מיד כאשר ATP נקשר אל המקום המתאים על האנזים, או החלבון הזה, האנזים, מתנתק מהאקטין. אז נכתוב את זה. אחת, ATP נקשר לראש המיוזין. ATP נקשר לראש המיוזין, ומיד כשזה קורה, זה גורם למיוזין לשחרר אקטין. זהו השלב הראשון. המיוזין משחרר אקטין. אם כן, התחלנו כאשר החבר הזה נוגע באקטין, ואז ה-ATP בא וזה משתחרר. לכן בשלב הבא, זה שאחריו זה יראה כמו משהו כזה, ונצייר גם אותו במקום הזה. אחרי השלב הבא זה יראה כמו משהו כזה בערך. ואז יש ATP שעדיין אה, מחובר אליו. אז עכשיו זה נראה בערך ככה, ויש לנו ATP שעדיין מחובר. אה, זה נראה קצת מסובך כשאנחנו מציירים אחד אה, על השני, אבל יש ATP שמחובר אליו. בכל אופן, עכשיו השלב הבא, ATP עובר הידרוליזה, והזרחן מורחק ממנו, כי זה אנזים מפרק ATP. זה מה בואו נכתוב זה. A T P עובר הידרוליזה, וזה הזרחן מורחק ממנה. וזה גורם לחרש שמשתחרת אנרגיה, שגורמת להחלב בונם יזים למצב של אנרגיה גבויה. אז נכתוב שלה שני, הדבר הזה עובר הידרוליזה, אנרגיה משתחררת. אנחנו כבר יודעים ש-, ש A הוא המתביה ביולוגי של אנרגיה. אז הוא משתחרר אנרגיה. נציין זה כמו ניצוצת קטנה של התפוצצות. אבל תוכלו לדמיין איך זה משנה את הקונפורמציה של החלבון הקאילו קפיצי הזה, כדי לעבור למצב של נכונות אה, לזחול כביכול לאורך המיוזין. לכן, בשלב השני יש תוספת של אנרגיה, אנרגיה. ואז זה בא, אה, אפשר לומר שזה מקפיץ את האנזים של חלבון המיוזין לאנרגיה יותר גבוהה. דמיינו שזה כאילו, אה, זה כאילו מחבץ את ה... את קפיץ או תוען אותו. קונפירמציה של חלבונים מכוונתה ל- הצורה שלהם בעצם את הצורה. אוקיי. קונפירמיישן, קונפורמציה. אז בשלב שני, קבוצת הזרחן ידעי קשורה, אבל היא מתנתקת מיתר מולקולה של ATP, על ידי כך היא נפחת ל- ADP. והאנרגיה משנת הקונפורמציה, כך שהחלבון עכשיו עובר למצב שנראה ככה. זה בעצם המצב בסוף השלב שני. אני מקווה שעשינו את זה טוב. לכן בסוף שלב שתיים, ייתכן וזה ייראה כך. משהו פחות יותר משהו כמו זה. ככה זה נראה בסוף זהו מצב מקובץ. יש בו עכשיו המון אנרגיה, הוא כולו מפוטל במצב הזה, עדיין יש לנו כאן ADP, עדיין יש לנו את האדנוזין ה... A, וגם את קבוצת שני הזרחנים P על ה-ADP, ועדיין יש קבוצת זרחן אחת, הנה, כאן. טוב, אז כאשר קבוצת הזרחן הזו משתחררת, נכתוב את זה כשלב 3. זכרו, כאשר התחלנו לא הייתה תנועה כאן, ה-ATP התקשר בשלב 1, בעצם ממש התקשר בסוף שלב אחת, וזה גרם לחלבון המיוזין להשתחרר. אחרי השלב הראשון בא כמובן השלב השני, שבו ATP עובר הידרוליזה ל-ADP וזרחן. זה משחרר אנרגיה, ומאפשר לחלבון המיוזין להתכווץ למצב של אנרגיה גבוהה, וכאילו להתקשר, אפשר לחשוב על זה נניח כמו למדרגה הבאה של פטיל האקטין. עכשיו אנחנו במצב אנרגיה גבוהה. בשלב 3, הזרחן משתחרר. כלומר, הזרחן משתחרר מהיוזין מה... בשלב 3. הנה, כאן זה שלב 3. זוהי זרחן שמשתחררת. מה שיקרה כעת הוא שזה ישחרר את האנרגיה של המצב המכובץ, ויגרום לחלבון המיוזין לדחוף את האקטין. זהו בעצם המצית, אם נחשוב על זה במושגים של מנוע. זה גורם לתנועה מכנית. כאשר קבוצת הזרחן ממש משתחררת, זכרו שהשחרור הראשון היה כאשר הפכנו ATP ל-ADP, והזרחן השתחרר. זה גרם למצב של מחובצ, מחובץ. כאשר הזרחן השתחרר, הוא משחרר את הקפיץ, ואז... זה כאילו דוחף את הפתיל של האקטין. כן? זה כמו מכת כוח כזאת. זה דוחף את הפתיל של האקטין. אנחנו ממש מי... יוצרים אנרגיה מכנית. עכשיו, תלוי במי אתם בוחרים לראות כקבוע. אם האקטין הוא קבוע, אז כל חלק של המיוזין שקשור אליו, יזוז כלפי שמאל. אם תדמיינו, שהמיוזין הוא קבוע במקומו, אז האקטין, במקום שבו הוא קשור אליו, יזוז ימינה. כך, באופן, באופן עקרוני, של שלב ארבע, ה-ADP משתחרר. זה מחזיר בדיוק למקום לפני שלב אחת. נכון? חזרנו לא אותה נקודה, אלא שעכשיו זה הזו מדרגה אחת ממש מדהים. אנחנו בעצם רואים איך אנרגיית atp יכולה לשמש, אנחנו עוברים מאנרגיה כימית, אנרגיה קשורה ל-ATP, אל אנרגיה מכנית. מי אנרגיה אל אנרגיה מכנית. כשחושבים זה, זה די מדהים, כי כאשר למדנו בפעם הראשונה ATP, Uh, אמרנו אז שב-ATP משתמשים לכל דבר בתאים וכדי לכבץ שרירים. טוב, אז איך בעצם עוברים מאנרגיית קישור על היכולת לכבץ דברים? למעשה לעשות את מה שאנחנו רואים בעולם היומיומי שלנו כאנרגיה מכנית. הנה, כאן וככה קורה. זוהי בעיית הליבה של העניין הזה. אז ודאי תגידו, היי, hey, איך דבר כזה משנה את הצורה ואת כל זה? וצריך לזכור, כי חלבונים האלה, לפי מה שנקשר אליהם, ומה שלא נקשר אליהם, ככה משנים את צורתם. חלק מאותם צורות דורשות יותר אנרגיה כדי להשתמר, ולכן אם נעשים את דברים הנכונים, האנרגיה הזו יוכל להשתחרר, ואז יוכל לדחוף חלבון אחר. בכל זאת, זה מדהים. ועכשיו נוכל להבין את שיתוף הפעולה בין האקטין והמיוזין, ואיך זה